ocupem les places eh, són unes fotos reivindicatives. Parlen una història de nens i de famílies eh, d'un barri, del barri gòtic, Ciutat Vella, a Barcelona, eh, on els nens, de manera natural, decideixen jugar a places que fins moment només estaven fetes perquè ells passessin de llarg d'un cap a un altre, només per transitar-les. Eh, per exemple, he fet moltes fotos a la plaça de la catedral aquesta plaça, doncs, fins fa quatre dies, abans de la, de la pandèmia i de, de, del, del confinament i, i la marxa dels turistes, estava dedicada doncs, a, a una gran cua per accedir a la catedral. Quan aquesta cua desapareix, són els nens qui s'apropien d'aquell espai, comencen a jugar al futbol, a anar amb bicicleta, a fer la seva.